Друзі, вітаю всіх з Новим Роком. Вчора багато засобів масової інформації, великих засобів масової інформації, публікували новину, що з 1 січня вступає ряд законодавчих змін в сфері безпеки дорожнього руху. Зокрема, мова йшлася про нові обмеження швидкості руху в населених пунктах, а також про штрафи, які збільшуються в велику кількість разів до 40 тисяч гривень. Дійсно, з 1 січня 2018 року в правилах дорожнього руху прописано, що в населених пунктах максимальна допустима швидкість руху 50 км за годину. Разом з тим, правила дорожнього руху дозволяють на ділянках дороги, де це дозволено дорожньою обстановкою, за погодженням з органами місцевого самоврядування та поліції, фактично встановити інші обмеження руху, позначивши це відповідними дорожніми знаками. Що стосується підвищення штрафів до 40 тисяч гривень. Насправді це не відповідає дійсності. Мені дивно, чому дійсно серйозні впливові засоби масової інформації публікували цю новину, як така, яка вже відбулася, такі зміни. У Верховній раді зареєстрований законопроект, який передбачає суттєве підвищення штрафів 10-20. 40 тисяч гривень штрафи за порушення правил дорожнього руху. Однак він лише зареєстрований в Верховній Раді і він навіть ще не розглядався в першому читанні. Тому е, говорити про те, що він вже вступив, е, ну, неправильно. Щодо перевищення дозволеної швидкості руху. Дійсно, е, багато автомобілістів знають, що зафіксувати швидкість дорожнього руху на сьогодні можна лише у за допомогою автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху, тобто спеціально встановлених відеокамер. Камери вже встановлені, закон вже дозволяє повністю запровадити автоматичну фіксацію порушень правил дорожнього руху, однак на сьогодні ці камери ще не працюють. І дійсно, є певна проблема, тому що обмеження швидкості є, але немає у порядку немає можливості встановити перевищення цієї швидкості і фактично притягнення до відповідальності. Однак, е хочу застерегти усіх водіїв, е з 2015 року закон дозволяє повноцінно запровадити автоматичну фіксацію порушень правил дорожнього руху. Тому розраховувати на те, що нас з вами перед цим за місяць попередять, що дійсно вже все працює автоматично фіксація і тепер потрібно їздити повільніше, я б не, не розраховував на це. Тому давайте дотримуватись правил дорожнього руху, тому що я не здивуюся, якщо завтра, післязавтра до нас почнуть приходити так звані листи щастя. Давайте з вами дотримуватись правил дорожнього руху, берегти себе, берегти життя інших учасників дорожнього руху, спокій ваших близьких. Ще раз вітаю з Новим Роком, давайте проведемо цей рік без аварійного.